לאזן קבוצת מספרים שayar חמש 3.4028, שלוש נקודה ארבע F S שתים שמונה וחזור חלילה. לפני שינאשלה ננסה לשאלה אבא ונקשוב הזה מייצג. במיוחד מהמשמורת מה של הקבז זה למלה. הקבז זה למלה אומר שיאש twenty חוזר על עצמו לנצח. אפשר לייצג את מספרו בתור שלוש נקודה ארבע F S אבל לאש חוזר על עצמו שוב ושוב, ויחזור על עצמו שוב ושוב לנצח. אפשר לכתוב את הספרות האלה שוב ושוב. כמובן, נתריכל לסמן את הקו למעלה. מאשר לכתוב שוב ושוב את הספרות 2, 8. כעת נחשוב לאילו קבוצות מספרים, המספר הזה שייך. קבוצת המספרים הרחבה ביותר שיש לנו היא קבוצת המספרים הממשיים. והמספר הזה הוא בהחלט משתאך לקבוצת המספרים הממשיים. המספרים הממשיים כוללים את כל ציר המספרים שהשתמשנו בו. ו-3.4028, שחוזר על עצמו, יושב בערך כאן. אם זה מינוס 1, אלה הם 0, 1, 2. 3.4028 הוא קצת יותר גדול מ-3.4, וקצת יותר קטן מ-3.41. הוא יישב בערך כאן. כלומר, הוא בהחלט נמצא על ציר המספירים, זהו מספר ממשי. הוא בהחלט ממשי. הוא בהחלט מספר ממשי. אבל השאלה הקשה יותר, האם, האם זהו מספר רציונלי. זכרו, מספר רציונלי הוא מספר שאפשר לבטא באמצעות ביטוי רציונלי. כלומר, שבר. אם המספר פי רציונלי, המשמעות שפי ש-P יכול להיות מבוטה באמצעות היחס בין שני מספרים שלמים. המשמעות שפי ש-P יכול להיות מבוטה באמצעות היחס בין שני מספרים שלמים M חלקי N. השאלה היא האם אפשר לבטא את המספר הזה באמצעות היחס בין שני שלמים. דרך אחרת לחשוב על כך היא האם אפשר לבטא אותו בתור שבר. בואו ננסה לייצג אותו באמצעות שבר. נגדיר ש-x שווה למספר הזה. נגדיר ש-x שווה ל-3.4028, כאשר 28 חוזר על עצמו. בואו נחשוב למה שווה 10,000x. הסיבה לכך שאנחנו מסתכלים על ה-10,000x היא כדי להזיז את הנקודה הישרונית עד לכאן. אם כן, 10,000x, למה זה שווה? כל פעם שמכפילים 10 מזיזים את הנקודה הישרונית 1 אז עשרת אלפים היא עשר בחזקת ארבע, כלומר הכפל יזיז את הנקודה ארבע מקומות ימינה. ארבע מקומות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. וזה ישווה ל-34,028, אבל ל-28 נחוזר עצמו עד אין סוף, כלומר עדיין לנו 28 שוב ושוב ושוב ושוב. כל המספרים האלה רק הוזזו בחמש מקומות שמאלה. בחמישה מקומות שמאלה. אפשר להסתכל על זה כך, זה, זה הגיוני, המספר הזה הוא כמעט שלוש וחצי, אם מחפילים אותו ב-10,000, מקבלים כמעט 35,000, 10000 x בואו נחשוב גם על 100x, כל הרעיון שלנו כאן הוא להגיע לשני מספרים, שכאשר מחסרים אחד מהשני, החלק המחזורי נעלם, כך שנוכל להתייחס אליהם כמו למספרים רגילים. בואו נחשוב על 100 x גם כאן הנקודה העשרונית הזוז. זכרו שבמקור הנקודה העשרונית תזוז שני מקומות ימינה. כלומר, 100x יהיה שווה 300. נכתוב זה ככה. זה יהיה 340.28, כשה28 חוזר על עצמו. אפשר לכתוב כאן 28 חוזר על עצמו, אבל זה ממש לא הגיוני. אנחנו רוצים לסמן את הקו אחרי הנקודה העשרונית. לכן אנחנו רוצים לכתוב שוב את 28 כדי להראות חוזר על עצמו. כאן אנחנו רואים משהו מעניין. שני המספרים האלה הם בסך הכל כפולות של x. אם נחסר את המספר... מהמספר התחתון, את המספר העליון, מה יקרה? החלק שחוזר לעצמו ייעלם. בואו נעשה זה. נעשה זה בשני האגפים של המשוואה. באגף שמאל, 10,000x פחות 100x. זה יהיה שווה ל-9,900x. באגף ימין, החלק ה-עשרוני יתבטל. ונשאר לנו רק לגלות כמה שווה 34,028 פחות 340. בואו נחשב. 8 גדול מ-0, לכן לא נצטרך לדאוג כאן לקיבוץ מחדש, 2 קטן מ-4, לכן נצטרך לקבץ כאן מחדש, אבל אנחנו עדיין לא יכולים להשאיל, עדיין כיוון שכאן יש 0, ו-0 קטן מ-3, כך שאנחנו חייבים לעשות קיבוץ מחדש או להשאיל. בואו נשאיל מ-4, אנחנו משאיל מ-4 ל-3, וזה הופך ל-10, ואפשר להשאיל מ-10 עבור ה-2, זה הופך ל-9, וזה הופך ל-12. כעת אנחנו יכולים לחסר, 8-0 זה 8, 12-4 זה 8, 9-3 זה 6, 3-0 זה 3, 3-0 זה 3, אם כך 9900x שווה ל-33688, חיסרנו כאן 340, וקיבלנו 33688, כדי מנת למצוא את X, אפשר להחלק את שניי הגפיים ב-Chat על Fimchamot. נחלק את הגג Small ב-Chat על את הגג ימין ב-Chat מה נקבל? נקבל ש-X שווה ל-שלושים ושלושה אלף שש מאות חלקי Chat על Fimchamot. ומאין יונקן? X היה מספר הזה שאיתו המספר שחזר על עצמו. בעזרת מניפולציה אלגברית וחיסור של כפולה אחת מכפולה אחרת, הצלחנו לבטא את ה-x הזה בתור שבר. זה לא הצורה הפשוטה ביותר, גם המונה וגם המכנה בבירור מתחלקים ב-2, ונראה שם גם מתחלקים ב-4. אפשר להעביר את זה לצורה של המכנה המשותף הקטן ביותר, אבל זה לא משנה לנו. כלומר, כל מה שחשוב הוא העובדה שהצלחנו לייצג את x, את הזה, בתור שבר. בתור יחס בין שני מספרים שלמים. כלומר המספר הזה הוא גם רציונלי. מספר רציונלי. השיטה שהשתמשנו בה מתאימה לא רק למספר הזה. אפשר להשתמש בה מקום שיש לנו מספר לספרות שחוזרות על עצמן. באופן כללי מספרים החזורים שהספרות בהם חוזרות על עצמם הם רציונליים. המספרים האירציונליים הם אלה שבאנחנו ספרות לעולם לא חוזרות על עצמם, כמו πי. לגבי הקבוצות האחרות זה די ברור. זה לא מספר שלם. לא מספר שלם איש לילי ולא מספר שלם בכלל הוא נמצא איפשהו בין המספרים השלמים והוא לא מספר טבעי כיוון שהמספרים הטבעיים הם תת של המספרים השלמים. כלומר הוא לא שייך לאף אחת מהקבוצות, הוא מספר ממשי ורציונלי וזה כל מה שאפשר לומר עליו.